Hei ja tervetuloa tähän erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tuki- ja, ja Minun osuuteni tässä luennossa on tosiaan vuorovaikutus ja kohtaaminen. Ja lähdetäänpä liikkeelle siitä, että mä jaan tuossa ton materiaalin. Noin ja vielä otetaan tuolta sitten Esitys käyntiin, niin päästään liikkeelle. Eli tosiaan tervetuloa! Ja vuorovaikutus ja kohtaaminen on minun aiheena tässä seuraavan puolen tunnin aikana. Ja kuka minä olen? Niin Mä olen tuota Postin Kaisa ja olen opintoohjaaja täällä ammattiopisto Luovilla. Olen tuota tullut tänne Luoville toistakymmentä vuotta sitten laaja erityisopettajaksi ja sitten tuota Koulutuksen ja toimenkuvien muuttumisen myötä niin opinto toimeen on siirtynyt ja siitä roolista käsin on, on tuota erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa ollut tuota tekemisissä. Alkuperäiseltä koulutukseltani on puheterapeutti ja on työurani aloittanut sitten tuota, hetken aikaa ollut puheterapeuttina, mutta sitten jotenkin tämä koulumaailma ja opiskelu ja oppiminen lähti kiehtomaan, niin lähdin ala-asteelle erityisopettajaksi ja siitä asti olen sitten täällä oppimisen maailmassa ollut tuota, mukana. Tässä on kuva, missä me opiskelijoiden kanssa tuota, mietittiin vahvuuksia ja mietittiin, että mikä saa meidät lentämään ja, ja tosiaan tuommoisten perhosten siivin sitten tuota, on, oltiin kaikki tuota, lähdössä kesäiseen lentoon. Sitten mennäänpä vähän itse asiaan. Eli lähdetäänpä liikkeelle siitä, että me ollaan kaikki erilaisia ja meillä on erilainen tapa olla ja tuota, erilainen tapa olla vuorovaikutu vuorovaikutuksessa ja erilainen tapa reagoida asioihin. Näitä luokituksia on kautta aikaan ollut hyvin erilaisia. On on puhuttu horoskoopeista ja on tutkittu temperamentteja. Meitä on määritelty ekstroverteiksi ja introverteiksi. Sitten on tuommoiset värianalyysit ja, ja tuota, värivertauskuvat on ollut aika yleisiä myöskin. Ja hyvin suosittu kirja viime aikoina on ollut Thomas Erikssonin Idiotit ympärilläni, jossa tuota, näitä eri persoonatyyppejä on kuvaitunut eri, eri väreillä. Myös Toni Dunderfeldilta löytyy materiaalia testaamaan tempera temperamenttia, ja, ja tuota, on myös käytetty näitä värikoodeja. Väri myös tuota, 60-luvulla jo tämmöinen meyer Priksi on sitten määritellyt 16 erilaista toimijatyyppiä. Ja näitä pääsee näitä tyyppitestikuvauksia tekemään, tuossa on pari linkkiä, minkä avulla voit, voit käydä sitten itseäsi vähän tutkailemassa, että minkälainen tyyppi sä sitten mahdollisesti oot. Lisäksi on monesti tutkittu ja koitettu löytää tämmöistä niin vasemman aivopuolisko ja oikean aivopuoliskon hallitsevuutta ja miten se vaikuttaa meihin, meihin ja meidän persoonallisuuteen, että ollaanko me analyyttisiä, että me keskitytään yhteen asiaan kerrallaan ja pohditaan sitä juurta jaksaa ja mennään ikään kuin yksityiskohdista kohti kokonaisuutta vai ollaanko oikean aivopuoliskon hallitsemia persoonia, jolla meillä on suunta se, että kokonaisuudesta mennään yksityiskohtiin eli tuota, meillä saattaa olla hyvin laajastikin erilaisia asioita, asioita kesken ja, ja tuota, monenlaisia, asioita, monenlaisia asioita sitten yhtä aikaa pyörii päässä. Ja näistä on monesti aika helppo se oma, oma tapa toini, toimia. Ja jos on vahvasti vaikka tämmöinen holistinen, että on, on tuota, hyvin laajasti katsoo asioita, kun toiset taas katsoo sitten tuolta analyyttiseltä kannalta, niin, niin voi olla, että tulee vähän sellaista ristiriitaa, että ei oikein jaksa ymmärtää, että miksi tuo toinen kertoo nuihin, nuihin yksityiskohtiin, kun mä haluaisin nähdä jo laajemmin ja mennä kenties asioissa jo eteenpäin. Myös meidän oppimistyylejä on tutkailtu ja koitettu niihin miettiä myös tämmöisiä tuota, testejä. Ja tuota, osahan näistä on viihteellisiä, mutta on olemassa myös tuota, ja yleensäkin näihin temperamenttityyppeihin myös normitettuja normitettujakin testejä, että minkälaisia me ollaan. Kaiken kaikkiaan tässä luokittelussa, että määritellään meidän persoonia, niin, niin, niin tuota, ne ei ole yksiselitteisiä ja, ja tuota, niihin jotkut uskoo enemmän ja jotkut vähemmän. Mutta se, että me vähän mietitään, että minkälaisia ja miten me ollaan ryhmässä ja miten me ollaan vuorovaikutuksessa ja miten mä suhtaudun asioihin, miten mä lähden vaikka tekemään jotakin tehtävää tai mä lähesty jotakin haastetta, niin se, että mä tunnistan itseni, niin se auttaa ymmärtämään myös sitä, että tuota, kaikki ei toimikaan samalla tavalla. Esimerkiksi nuo oppimistyylit ja yleensäkin tapa havainnoida meidän ympäristöön, niin meillä on, on erilainen. Eli jos mietitään vaikka tämmöistä luentotilaisuutta, että me ollaan jossakin luennolla, ja vaikka tässä nyt te kuuntelette tätä, tätä luentoa seuraavan puolen tunnin ajan, niin, niin tuota, jossakin vaiheessa tulee se olo, että ei jaksakaan enää keskittyä niin siinä vaiheessa ne häiriötekijät esimerkiksi, mitkä alkaa häirittämään, niin voi vähän kuvata sitä, että minkälainen tyyppi sä oot. Jos sulle tulee semmoinen olo, että ei enää oikein jaksa istua paikallaan, alkaa selkää särkiä, tai tulee semmoinen olo, että täällä on liian kylmä, mä en jaksa keskittyä, pitää hakea villatakkia päälle, niin silloin todennäköisesti ootte tuommoisia kinesteettisiä tyyppejä, eli teille ne kehon tuntemukset ja aistimukset ja käsillä itse tekeminen on semmoinen, semmoinen tapa, mikä, mikä auttaa teidän oppimista. Jos teille tulee semmoinen olo, että, että no nyt tuolla kuuluu jotakin ääniä tuolla käytävällä tai mikäkin liisee tai kolisee tai joku, jonkun seinäkellon raksutus alkaa kuulua sen, sen puhutun aiheen läpi, niin silloin te olette ehkä tuommoisia auditiivisia. Eli teillä onkin se kuuloaisti semmoinen, mikä tuota, on, on teille niin herkin ja silloin monesti helppo tapa oppia on se, että joku kertoo teille asioita tai te, tai te tykkäätte kuunnella vaikka äänikirjan kautta sitä oppimaan ne asiaa, niin se on semmoinen asia, sitten, mikä, mikä auttaa teitä myös oppimisessa. Jos teillä on semmoinen, että tuota, häiritsee vaikka yli, ylimääräinen liike tai joku lamppu ja se on semmoinen, mikä alkaa häiritsemään häiritsemään sitä tuota, tilanteeseen keskittymistä, niin silloin on ottaa visuaalisia ihmisiä, Eli teillä hahmot, auttaa hahmottamista sellainen, että vaikka piirätä itselle ympyröitä tai teette paperille ajatuskarttoja, missä teillä nuolet osoittaa, että mikä vaikuttaa mihinkin. Mä itse esimerkiksi oon hyvin visuaalinen ja jos mä jotakin opetan takka selitän, niin mä mielentäni piirrän ja ympyröin ja käytän erivärisiä kyniä. Ja joskus mulle opiskelijat sitten sanoikin, että, että hei, älä sotke koko ajan sitä taulua, että se vaikuttaa meidän keskittymiseen tai mun on vaikea hahmottaa, että mitä sä siellä piirrät. Ja minä mielestäni, omasta mielestäni teen asiaa vaan selkeämmäksi sen, sen piirtämisen ja niiden kuvioiden avulla. Mutta ihan hyvä asia huomata se, että tuota, vaikka se oma vahvuus siinä opettamisessa, opettamisessa olisikin se, se tuota auditiivinen ja tykkää puhuen kertoa ja kertomalla opettaa, niin joku toinen tarvitsee sitten siihen vaikka tuota jonkunlaisen visuaalisen tuen, eli vaikka sen tekstin tai, tai jonkunlaisen ajatuskartan, että pystyy hahmottamaan niitä asioita ja panemaan järjestyksen, järjestyksen niin, että pystyy visualisoimaankin sen. Eli siinä omassa opetustavassa on myös hyvä ottaa huomioon se, että niissä oppijoissa on erilaisia tyyppejä. Ja se tosiaan, että tuota, oppii vähän itseänsäkin tunnistamaan ja oppii myös tunnistamaan ja huomaamaan, että sitä erilaisuutta siinä, siinä niissä temperamenteissa ja vuorovaikutustaidoissa on, niin, niin tuota, auttaa myös sitten siihen suhtautumiseen. Eli tuota, voi olla, että me ymmärretään, että on erilaisia ihmisiä, että jotkut on helppoja ja jotkut on vaikeita ja mun työkaveri tai, tai tuo opiskelija on nyt niitä vaikeita tyyppejä, että se on vaan niin erilainen. Sitten jos halutaan oikein viedä tätä ajatusta eteenpäin, niin me voidaan oppia hyväksymään sitä ja miettimään, että ahaa, tätä, tuo onkin erilainen, että tuota, se ei olekaan tyhmä tai ilkeä tai muuten vaan hankala, että sillä on vaan erilainen tapa ajatella ja toimia kuin minulle. Mä itse esimerkiksi on hyvin tuota spontaania. Jos tulee vaikka joku tehtävä, niin mulla on itsellä semmoinen asenne, että aletaanpa tekemään ja minä teen tämän ja sinä teet tuon, eli mä alan hirveän vauhdikkaasti lähden toimeen. Ja taas sitten tuota, mulla on työkavereita osa, jotka taas on sitten tämmöisiä tuota analyyttisempiä, eli he lähestyvät sitä tehtävää niin, että ja has, että pitää ruveta miettimään, että mitä tässä tapahtuu, ja, ja tuota, mä voisin laittaa vaikka tuota jonkunlaisen taulukon tai Excelin, mihin mä laitan aikajäristyksen, että mitä pitää missäkin vaiheessa olla tehtynä, ja mä taas, minä koen sen, että voi ei, että eihän tuosta, niinku, tässä tästä ei tule mitään, jos tätä vaan niinku mietitään, ja taas tämä sitten toinen Mun työkaveri miettii minusta, että no ei tuosta tule mitään, lähtee heti tohoittamaan, me joudutaan monneen kertaan tekemään nämä asiat, kun niitä ei ole valmiiksi mietitty. Eli hyväksytään se, että tuota, meillä on erilainen tapa toimia ja yleensähän on aina se olo, että no totta kai tämä minun tapa toimia on paras, mutta minulla on vain omanlainen tapa toimia ja se toisen tapa lähestyä sitä tehtävää on ihan yhtä hyvä, vaikka se onkin erilainen. Jos oikein päästään pitkälle ja opitaan vaikka työyhteisössä, tai sinä luokassa tuota, tuntemaan toisemme ja, ja päästään semmoiseen pisteeseen, että, että me työkaverit tai, tai luokassa opiskelukaverit tietävät sen kukin sen, että tuota, ok, meitä on erilaisia, niin sitä voidaan myös hyödyntää. Elikkä Ryhmätöissä esimerkiksi parhaiten pääsee tai parhaimpia oppimistuloksia saahan silloin, kun on erilaisia tyyppejä siinä samassa ryhmässä. Eli silloin me haastetaan toisia miettimään ja toisten ajatusmalleja, että joo, sä ajattelet noin, mutta mä tässä tilanteessa tekisinkin ehkä näin ja toimisin näin. Jos meillä on semmoinen ryhmä, jossa on vaikka itse valita ryhmät, niin todennäköisesti silloin hyvin samantyyppiset toimijat menevät samaan ryhmään ja he saavat todella nopeasti sen työn valmiiksi, mutta siinä työssä ei ole tullut sitä haastetta, että joku haastasi, että no miksi sä ajattelet noin tai mun mielestä kannattaisi tehdä näin. Eli tuota, todennäköisesti siihen hyvin tämmöisen ryhmän, missä on erilaisia toimijoita, niin sen, sen työskentely vie kauemman aikaa, mutta se on pitemmälle mietittyä sitten siinä. Siinä ryhmätyössä. Eli jos päästään tässä erilais erilaisuuden tunnistamisessa ja hahmottamisessa niin pitkälle, niin sitä voidaan sitten ihan hyödyntää sitten siinä oppimisessakin. Ja kaiken kaikkiaan tuota, öö, se se tuota, oman ryhmän, että jos on semmoinen vaikka opiskelijaryhmä tai saat vastuuopettaja, niin kannattaa miettiä, että, että tuota, voisitko sä vaikuttaa siihen ryhmään ja sen ryhmän ryhmäytymiseen, että semmoinen niin pakottamalla ryhmäyttäminen ei ole mahdollista, mutta siihen ryhmän semmoiseen niin Luonnollisen ryhmäytymiseen voi antaa mahdollisuuksia ja voi antaa sitten siihen menetelmiä. Ja esimerkiksi tämä on just hyvä tapa, että, että ihan siinä ryhmässä pohditaan ja mietitään, että minkälainen on kenenkin tapa oppia tai hahmottaa maailmaa tai, tai oletko sinä kauhean tuota spontaani ja nopea vai oletko mieluummin tämmöinen hiljainen itseksesi miettiä, että pohditaan siinä koko ryhmässä niitä asioita ja Tosiaan tunnistetaan se, että me ollaan erilaisia ja mikään tapa toimia ei ole parempi kuin toinen, eli kaikenlaisia toimijoita tarvitaan aina ryhmässä, että esimerkiksi työyhteisössäkin niin tuota, tarvitaan niitä innostujia, jotka innostuvat aina uusista asioista, ne tulee aina kaikkiin työpaikkakokouksiin, että hei tämmöistä mä oon kuullut ja tämä olisi tosi mahtavaa, näin tämmöistä me voitaisiin lähteä kokeilemaan. Kun taas sitten tuota, toiset on sellaisia, jotka niinku heti miettivät, että jaa, onhan noita juttuja kokeiltu ja mietitäänpä nyt vielä, että kannattaako tähän, tähän ryhtyä. Tota, tarvitaan niinku siihen työyhteisönkin hyvin monenlaisia toimijoita, että pysyy niinku se toiminta tasapainossa. Eli siihen oman ryhmänkin... Siihen, siihen tuota, opiskelijoiden tunnistamiseen ja se, että he oppivat siinä ryhmässä toinen toisiakin tuntemaan, niin siihen kannattaa antaa mahdollisuuksia ja käyttää aikaa, koska turvallisessa ryhmässä on aina parempi, parempi vuorovaikutus ja, ja tuota, turvallisessa ryhmässä on tuota, ne oppimistuloksetkin sitten parempia. Sitten siirrytään tuonne, että mitä se vuorovaikutus sitten on. Elikkä yksinkertaisimmillaan vuorovaikutus on viestin lähettämistä ja vastaanottamista. Elikkä mä täällä omassa päässäni muodostan jonkun asian ja mulla on tämmöinen mielikuva, minkä mä haluan välittää sitten tuota sanojen kautta tai jotenkin sitten sille vastaanottajalle. Ja taas vastaanottaja sitten tuota, muodostaa, kuulee sun viestin ja muodostaa oman ajatusmaailman tuota, muovaamana siitä viestistä sitten jonkunlaisen tuota, oman mielikuvansa. Ja aina ne eivät kohtaa, eli tavallaan se mitä sä yrität sanoa, niin ei välttämättä kerralla sitten tuota perille. Ja jokaisen meistä niinku oma, oma kokemus ja oma elinympäristö vaikuttaa siihen, että miten me tuota Suhtaudutaan asioihin ja minkälainen, äh, minkälainen arvo ja mielikuva meillä on tietynlaisista asioista. Tästä mä voisin antaa teille vaikka sellaisen tehtävän, että voisitte vaikka jossain ryhmässä tai jonkun kanssa pareittain miettiä ihan yksinkertaisesta asiasta, vaikka sellaisesta sanasta kuin auto, niin kumpikin, kaikki kirjoittaisivat kymmenen ensimmäistä sanaa, mitä siitä autosanasta tulee mieleen. Ja sitten jos te vertailette niitä sanoja, niin todennäköisesti käy niin, että sinut tulee hyvin erilaisia sanoja ja mieleyhtymiä, mitä se auto teissä tuota aiheuttaa. Ja sen jälkeen voitte keskustella siitä, että, että mikä merkitys sillä autolla on teidän, teidän elämässä ja teidän siinä tuota arjessa. Ja auto on vielä hyvin tämmöinen neutraali, neutraali asia, eli siihen, siihenkin liittyy kuitenkin paljon erilaisia mielikuvia, mutta sitten jos mennään tuota henkilökohtaisempiin asioihin, vaikka tunneasioihin, että mitä sinulle merkitsee rakkaus tai muuta, niin saahan sitten vielä, vielä tuota, hyvin erilaisia asioita, että mitä kellekin se tietty asia merkitsee. Mutta näitä on ihan hyvä, joskus pohtia, että mitä tietyt asiat kellekin merkitsee, että jos mä puhun mun autosta ja se vastaanottaja sitten ottaa sitä viestiä vastaan siitä omasta kokemusmaailmastaan lähtien, niin, niin voidaan loppujen lopuksi puhua ihan, ihan eri asiasta. Vaikka tuota, se konkreettinen esine onkin se auto, mutta mitä se kellekin merkitsee, niin, niin, niin se on sitten, sitten tuota, sieltä yksilöstä lähtöisin. Mitä on sitten kohtaava vuorovaikutus? Elikkä silloin me meidän tuota, pitää muuttaa sitä meidän asennetta niin, että me arvostetaan ja kunnioitetaan sitä opiskelijaa tai sitä henkilöä, kenen kanssa me ollaan siinä vuorovaikutuksessa. Me ollaan aktiivisesti läsnä, kuunnellaan ja nähdään ja vastataan sitten tuota niihin, niihin toisen osapuolen kommentteihin ja kysymyksiin. Ja me siinä osoitetaan sitä välittämistä, eli se me näytetään ja annetaan sen nuoren ymmärtää, että tuota hän on meille niin tärkeä, että me ollaan valmiita näkemään vaivaa ja oikeasti niin kuuntelemaan ja kuulemaan, että mitä hän on, on siellä mielen päällä. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla sellainen asia kuin tervehtiminen, että, että jos me tervehditään niitä, niitä tuota meidän tuttuja nuoria ja opiskelijoita tai vaikka vähän tuntemattomampiakin, niin, niin tuota, se on jo sellainen merkki, että me ollaan niin valmiita, valmiita kohtaamaan, eli tervehtiminen on ihan tosi tärkeää. Itelläkin on kokemuksia siitä, että tuota, monesti niin tuota, kun ekaa kertaa näkee tai tulee uudet opiskelijat ja tervehtii, niin, niin, niin tuota, voi olla, että ei edes katsota silmiin tai ei, ei kohdata tai ei tervehditä takaisin, mutta kun mä sinnikkaasti vaan joka kerta sanoa aina terve moi tai, tai muuta kun tullaan vastakkain, niin kyllä sieltä pikkuhiljaa sitten, jos ei ihan heti, niin, niin muutaman viikon päästä alkaa sitten niitä vastauksia tulla, kelkä se, se mielikuva, että tuo nyt oikeasti haluaa, mutta tässä ohi aina kohdata ja huomioida. Ja sitten kiinnostus tuota, niitä nuorten asioita kohtaan. Useinhan me saadaan, jos me kysytään nuorilta, että mitä kuuluu tai miten menee, niin saadaan vastaa että en tiedä, tai, tai ihan samaa tai ihan ok. Mutta jos me vähän aikaa pysähdytään, että no hei, mitä se sun ok tarkoittaa, tai, tai tuota, kysytään useamman kerran, jos tulee vaikka, että no en mä tiedä ja vähän ajan päästä kysyy uudestaan, niin kyllä sieltä sitten tuota, saattaa niitä vastauksia tulikin. Eli semmoinen niin aktiivinen lähestyminen, eikä luovuteta heti siihen, vaikka tuleekin semmoinen olo, että no ei tämä nuori halua muun Näytetään niille, niille nuorille sitä, että me ollaan valmiita auttamaan ja halutaan tukea sitten heitä niissä heidän tuota, opiskelun asioissa. No Mitä on aktiivinen kuuntelu, arkipäiväinen keskustelu ja dialogisuus? Mikä näissä on niinkö erona? Tällainen arkipäivän keskusteluhan on sitä, että me vaihdellaan omia kokemuksia sen toisen, kokemuksen, toisen osapuolen kokemusten kanssa. Eli tuota, esimerkiksi vaikka tuota, jos me nähdään postilaatikolla ja meidän naapuri sitten sanoo, että hei, mä kävin matkalla Espanjassa, niin arkipäivän keskustelussa voidaan, voidaan sitten mennä, että joo, kuulostapa kivalta, että minäkin olen käynyt. Espanjassa ja siellä oli sitä ja tätä ja, ja tuota, me käytiin siellä yhdessä ravintolassa, missä oli tosi hyppää ruokaa ja sitten se tuota, naapuri jatkaa, että joo niin olikin, no me ei käyty tuossa ravintolassa, mutta me käytiin semmoisessa toisessa ravintolassa. Eli vuorotellaan niiden omien kokemusten ja toisen koke kokemusten kanssa, Eli keskustellaan niinku niistä omista asioista. Aktiivinen kuuntelu taas tarkoittaa sitä, että me palautetaan sitä keskustelua koko ajan sille toiselle osapuolelle, eli ei olekaan niin tärkeää tuoda niitä omia kokemuksia ja omia muistoja siihen keskustelun mukaan, eli jos se samainen keskustelu sillä postilaatikolla lähtisi liikkeelle siitä, että naapuri kertoisi käyneensä Espanjassa, niin niin, niin me kerrotein, että hei, kuulostapa hienolta, että kerropa lisää, minkälaista siellä Espanjassa oli. Ja naapuri kertoi, että no oli hyvä sää ja oli tuota ihan mukava reissu ja käytiin sitten ravintoloissa. Ai, te kävitte ravintoloissakin, no minkälaista ruokaa siellä Espanjassa on ja, ja tuota, minkälainen kokemus sinulle oli käydä siellä syömässä. Eli unohdetaankin sitten niitä, niitä tuota omia ajatuksia. Ja ei olekaan tarkoitus tuoda omia kokemuksia siihen keskusteluun mukaan, vaan, vaan ikään kuin koitetaan lypsää sitä toista kertomaan asioista lisää. Eli kuunnellaan aktiivisesti ja palautetaan sitä sen, sen tuota, toisen osapuolen sanomaa takaisin, että hei sä sanoit, että tuota, sillä Espanjassa oli lämmin ilma, niin oliko sillä joka päivä lämmin ja mitä mahdollisuuksia se antoi teille sinne reissulle. Eli tuota, koitetaan saada sitä toista osapuolta kertomaan lisää. Tuossa on sitten kuuntelulle vaihtaminen ristiriitatilanteessa, niin, niin, niin tuota, se on sitten myös sellainen menetelmä, että jos vaikka halutaan, halutaan antaa sitä, sitä rakentavaa palautetta, niin sitten pitää muistaa, etenkin siinä tilanteessa, kun lähtisi mielellään puolustuskannalle, niin pitääkin sitten vaihtaa taas sille kuuntelulla ja, ja kuunnella sitä vastapuolen, vastapuolen perustelua siihen, siihen asiaan. Dialogisuus on taas sitten menetelmä, jossa lähdetään niin ihan, ihan tuota, tieten tahtoin jonkun vaikka menetelmän kautta pohtimaan jotakin asiaa yhdessä ja laajentamaan sitä näkökulmaa ja koitetaan saada ihan tarkoituksella kaikkien näkökulmat esille ja kaikkien tuota, erilaisia ja saada esille ja kaikki tuomaan erilaisia näkökulmia. Tuota, asiaan, ja dialogissa sitä lopputulosta ei, ei tiedetä ennakkoon, eikä tuota, ä, sitten pysty määrittelemään, että, että mikä se lopputulema siinä keskustelussa on. Eli ei voida niinkö johdattelemaan asiaa eteenpäin, vaan tarkoitus on, että saadaan yhdessä keskustellen eri näkökulmat ja erilaisia loppupäätelmiä sitten niistä sidottua, Tuohonkin on sitten meillä tuota ihan erillisiä koulutuksia, jos dialogiset menetelmät kiinnostaa, niin niistä voi kysyä meidän asiantuntijapalveluista lisää. Lisäksi meidän opiskelijoiden kanssa niin, niin hirveän tärkeää on, on sitten siinä vuorovaikutuksessa ja niissä oppimisen prosesseissa niin antaa sitä palautetta. Eli tuota, sehän on ihan tuonne tuonne tuota lakiinkin ja arviointiin kirjoitettu, että tuota sitä palautetta pitää säännöllisesti opiskelijalle siitä oppimisesta antaa. Mitä se palaute sitten voi olla, niin se voi olla sellaista, että se kohdentuu siihen tehtävään, eli annetaan suoraan tehtävästä palautetta, tämä meni oikein tai väärin, tämä on, tästä saa yhden pisteen tai pistettä. Toisaakseen se palaute voi kohdentua siihen prosessiin, eli voidaan katsoa, että hei, sähän tässä nyt menit eteenpäin ja, ja, tuota, ja sähän nyt saitkin tämmöisen asian jo tässä selvitettyä, että vaikka tämä nyt ei ihan valmiiksi tullutkaan tai et saanut tästä ihan niin hyvää, kuin oli tarkoitus tai oli halu, mutta sä niin sait tätä kuitenkin tässä vietyä eteenpäin ja sä opit tämmöisen asian, että, että sä tässä tehtävässä sait sitten vaikka tuota, tiedonhakua kehitettyä sitten tässä tätä tehdessä. Lisäksi voidaan miettiä sitten sen tehtävää aikaista käyttäytymistä. Eli hei, nythän sä tässä, tässä tehtävässä, tuota, vaikka tämä menikin pieleen, niin sulle ei mennyt hermot niin kuin viimeksi, että, että tosi hyvin olet kehittynyt kyllä tämmöisten vaikeiden tehtävien tekemisessä. Tai että jaksoitpa sinnikkäästi yrittää nyt tätä tehtävää, että hyvä kun tulit kuitenkin pyytämään nyt sitten apua, niin nyt päästään yhdessä tässä tehtävässä vielä eteenpäin, mutta sinnikkäästi olet yrittänyt tähän asti. Lisäksi palautetta voidaan antaa persoonasta, että oletpa sinä ahkera tai taitava tyttö ja aletaan niin tuota, antamaan palautetta sitten siitä hänen persoonastaan, että minkälainen, minkälaisena opiskelijana tai ihmisenä me hänet Koetaan. ja näissä kannattaa olla aika aina silleesti varovainen ja miettiä, että ei nyt, jos, jos oppimisesta puhutaan, niin, niin, niin tulisi myös tätä muuta palautetta siitä, siitä tehtävän aikaisesta käyttäytymisestä tai, tai tuota prosessin ja oppimisen tarkastelusta eikä siitä, että, että sinä, sinä olet taitava tai sinä olet ahkera. Ja tosi tärkeää on löytää, vaikka joskus tuntuu siltä, että kaikki menee mönkään ja on vähän semmoinen ristiriitainen olo sen opiskelijan kanssa, niin sen kannustavan palautteen löytäminen ja antaminen on, on tosi tärkeää. Ja tosiaan se, että tuota, löytyy niitä, niitä tuota, yhteisiä, yhteisiä asioita, mistä voidaan sitten sitä positiivista palautetta antaa, eli tuota, mietitään niitä, niitä tuota, haasteita ja laitetaan tavoitteita ja laitetaan riittävän pieniä tavoitteita, että pystyy sitten sitä, sitä tuota hyvää ja positiivista palautetta antamaan. Joskus on, on antanut opettajille semmoisen vinkin, että jos tuntuu, että jonkun opiskelijan kanssa alkaa niin kerta kaikkiaan mennä sukset ristiin eikä oikein niin mitenkään pääse semmoiseen positiiviseen vuorovaikutussuhteeseen, niin, niin, niin ihan tarkoituksenmukaisesti niin lähtee etsimään ja etsimällä etsimään semmoisia pieniä hetkiä, mistä voi antaa edes pienen positiivisen palautteen, että hei jes, että nyt jaksoit hetken keskittyä tai, tai nyt olipa mukava, mä näinkö sä tuolla kaveria autoit, niin olipa, olipa kiva hetki eli ihan haetaan niitä semmoisia hyviä hetkiä ja hyviä asioita. Lisäksi tuommoiset kortit on olemassa kuin myönteistäjät, eli näissä on semmoinen tuota, tarkoitus, eli monesti lähdetään itse itseäkin vähän arvioimaan, että voi, että kun oon tämmöinen laiska tai, tai aina mulla jää kaikki asiat viime tippa, niin, niin voi sitten kääntääkin, että, että joo, että hei, mä tiedän, että sulla jää viime asiat viime tippaan, mutta se tarkoittaa sitä, että sulla on hyvä stressinsietokyky, eli sä pystyt niin siinä painessa olemaan ja jättämään ja siirtämään sitä tehtävää eteenpäin, mutta että miten sä sitten siinä asiassa eteenpäin, niin, niin, niin sun kanssasi ehkä sitten miettiä vähän kuitenkin sitä aikaisemmin tehtävään ryhtymistä. Eli koitetaan kääntää sitä, sitä ajatusta ja myös meille itselle, meille ohjaaville on joskus ihan hyvää kääntää tai, tai vähän niin kuin huumorin varjollakin tuo esille se, että, tuota, että no et sä mikään laiska, ohva. jos opiskelee itsessään, että kun mä oon tämmöinen laiska, niin voisi sanoa, että sä oot vaan hyvä rentoutumaan, että sulla on hyvää tapa tuota, ja hyvät, hyvät tuota, keinot löytyä, tuota, ja löytää itselle semmoisia rentoutumisen tuota, keinoja. Sitten päästään sitten keskustelemaan niistä asioista ja, ja tuota, hakemaan, hakemaan sitä yhteistä päämäärää, niin on hirveän tärkeää, että ne, ne tuota, tavoitteet mietitään yhdessä ja konkreettisesti siihen, että tuota, mikä se on se yhteinen tavoite, että me puhutaan sitten, kun käydään niitä läpi niin samoista asioista. Monesti opiskelijat ei itse välttämättä löydä sitä, sitä sopivaa tavoitetta. Eli tuota, jos se nyt vaikka on yksinkertaisesti se, että opiskelija aina meinaa myöhästyä, myöhästyä koulusta, niin tavoitteeksi ei silloin kannata asettaa sitä, että no, no nyt et myöhästy enää, vaan tärkeintä on se, että ensinnäkin se, tuota, se tavoite muodostetaan positiiviseksi, eli tuota, tavoite onkin, että tulen ajoissa kouluun, eli ei, ei tämmöisiä kieltomuotoisia tavoitteita, vaan tavoite on, että tulet tulee tuota ajoissa kouluun ja se tavoite kannattaa lähteä purkamaan hyvin sitten silleen tuota alkutekijöihinsä, että lähdetään miettimään, että no mistä se myöhästyminen johtuu? No se johtuu siitä, että et ole herännyt ajoissa. No mistä se johtuu, että ettei ole herännyt ajoissa? No se johtuu siitä, että et ole malttanut mennä ajoissa nukkumaan. No miksi et malttanut mennä ajoissa nukkumaan? No kun mä olin puhelimella. Eli se tavoite kannattaakin asettaa sinne sitten, että ok, tavoiteksi laitetaankin se, että laitat puhelimen pois kädestä illalla kello 10. Sitten mietitään, että no hei, pystytkö sinä siihen itse? Onko sulla mahdollisuus saada tavoitteeseen joltakin vaikka vanhemmilta tai huoltajilta tai kämpikseltä apua? Tai voitko sinä laittaa vaikka itselle jonkun muistutuksen sinne puhelimeen kello 10, että nyt sometkiin kiinni ja puhelin pois, että, että tuota pystyt keskittymään ja nukahtamaan sitten kunnolla. Sitten kannattaa miettiä, että mitkä on ne merkit, että tavoite on saavutettu. Mikä on onnistumisen raja ja miten niitä tavoitteita seurataan, että ei, ei jätetä puolen vuoden päähän sitten sitä seuraavaa, seuraavaa tuota kontrolli, kontrollikertaa, että onko se onnistunut, vaan sovitaan, että viikon päästä vaikka katsotaan, että miten on mennyt, tarvitseeko tavoitetta muuttaa, tarvitko lisää tukitoimia sen aso tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi kun puhuttiin tuossa sen positiivisen palautteen antamisesta ja siitä, että tuota, mikä se voisi olla se tavoite, niin, niin, niin jos on vaikka tämmöinen oikein puhelias ja aktiivinen opiskelija siellä, niin me helposti annetaan siitä semmoista positiivista palautetta, että joo, joo että kun sä olet niin reipas ja otapas sinä tämä homma ja sulta tämä luonnistuu, niin niin, niin voisikin olla sitten, että se, mistä saa myös paljon sitä positiivista palautetta, niin mietitään, että no, mikä tähän voisi olla semmoinen niin tavallaan oma henkilökohtainen tavoite, että voisiko ollakin se, että nämä no, maltasinkin ollaan nyt hetken aikaa hiljaa ja antaa jollekin toiselle puheenvuoro, että voisiko semmoisen opettelusta olla jossakin tilanteessa sitten hyötyä, jopa enempi hyötyäkö siitä, että ottaa itse sen puhelijan ihmisen roolin ja paikan sitten aina siellä ryhmässä. Jos on nopeaa tekemään, niin antaako palautetta siitä, että, että hyvä, että teitpä sinä nopeasti, saippa nopeasti tämän tehtävän valmiiksi, vai, vai kannattaako siinä kohti miettiä sitä henkilökohtaista tavoitetta, että nyt sinun kannattaakin ehkä käyttää tähän vielä vähän enemmän aikaa, niin sä ehkä saisitkin vielä vähän parannettua tätä tehtävää. Hiljaisella opiskelijalla niin esimerkiksi se, että rohkaisee siihen mielipiteen ilmaisemiseen, mutta muistan myös antaa palautetta siitä, että onpa mukava, kun sä, sä tällaan, osaat rauhallisesti miettiä näitä asioita ja annat paljon toisille tilaa keskustelulle, että tuolta, sekin on semmoista niin positiivista käytöstä, mistä sitä hyvää palautetta voi antaa. Sittenkö niitä tavoitteita Laaditaan, niin tässä on yksi tämmöinen kuva, minkä avulla voi opiskelijan kanssa vaikka miettiä, että missä kohtaa tämmöisissä motivaation portaissa on, on nyt sitten menossa. Sitten mennään tuohon varhaiseen puuttumiseen, eli taas näitä vuorovaikutuksen menetelmiä, eli tuota kaikilla meillä pedagogisina, asiantuntijoina ja Tavallaan, tällä opetustoimen viranhaltijana meillä on velvollisuus toimia ja puuttua opiskelijan tilanteeseen silloin, kun meillä huoli herää. Ja silloin meidän kannattaa sen opiskelijan kanssa heti mennä juttelemaan ja kertoa, että mä olen huolissani tämmöisestä asiasta ja mä oon huomannut tämmöisiä asioita niin, niin tuota, ja käydä sen opiskelijan kanssa sitä keskustelua, että, että oletko sinä itse tämmöistä asiaa tuota, ajatellut ja onko sinulla tämmöisestä asiasta huolta. Tärkeää sitten siellä, siellä tuota ympäristössä on, että monesti tulee, saattaa tulla sellainen olo, että tulee sitä viestiä, että no opiskelija-asioihin on puututtava ja opiskelija on autettava, että ollaanko me jotakin, kaikki jotakin sosiaalityöntekijöitä tai psykologeja tai, tai muuta, niin ei todellakaan tarvi olla, eikä sellaisia asioita tarvitse tuota tehdä, mutta me ollaan niin kuitenkin vierelläkulkijoita ja kanssakulkijoita joilla on mahdollisuus keskustella ja ottaa asioita keskusteluun. ja sitten kun tulee semmoinen vaihe vastaan, että, että nyt mun omat, omat taidot, taikka kyky tai mun huoli ei hälvenne tällä tämä opiskelijan kanssa juttele, niin silloin on syytä mennä pyytämään apua, että meillä kaikissa oppilaitoksissa on, on kuitenkin erityisopettajia ja opintoohjaajia ja mahdollisuus päästä sinne kuraattorin ja psykologin puheille tai ainakin lähteä hakemaan sitä aikaa ja, ja tuota apua sitten sieltä päin. Eli heti kun tulee sellainen olo, että mä en yksin nyt pärjää, tai yksin, mä, me ei opiskelijan kanssa pystytä näitä asioita selvittämään, niin, niin, niin sitä apua saa lähteä sitten sieltä, sieltä tuota verkostosta hakemaan. Ja jos oppilaitoksen omat verkostot ei riitä, niin sitten tuota, sieltä oppilaitoksestakin löytyy henkilöitä, jotka lähtevät lähtee laajentamaan verkostoa, varailemaan aikaa esimerkiksi mielenterveyspalveluihin tai terveydenhuoltoon tai, tai mistä sitä apua sitten voikin löytää. Sitten joskus olen tuota, törmännyt sellaisiin asioihin, että meillä vaikka tuota henkilökunta sanoo, että, että, tuota, että tämä opiskelija nyt avautuu mulle ja mä lupasin, että mä en kerro näistä asioista kellekään, että, että tuota, mä nyt en, en voi, voi tätä asiaa viedä eteenpäin tai, tai kertoa kellekään tai tuo huoltani esille tuota, muille, muille henkilökunnan jäsenille. Niin Siihen semmoinen vinkki, että opiskelijalle ei, ei kannata tai ei voikaan luvata semmoista, että no en varmasti mä kerro kellekään, että, että tuota kerro vaan mulle kaikki, vaan kannattaa aina tuoda esille, että, tuota, että jos jos tuota, mä en pysty sinua auttamaan ja mun huoli herää, niin mulla on velvollisuus kertoa sun puolesta sun ja, ja sitten siitä minun huolestani, sinun hyvinvoinnistani eteenpäin. Elikkä tuota. Ei tavallaan kannata huijata opiskelijaa, että no en, en kerro kellekään, että kerro vaan mulle, mulle asiat, vaan tuota, oikeasti kertoa se, että tuota, velvollisuus on viedä asiaa eteenpäin. Jos herää joku huoli ja huomaa, että opiskelijalla, opiskelijan kanssa pitäisi joku asia ottaa, ottaa esille ja se tuntuu jotenkin vaikealta, niin silloin kannattaa ihan eltäkäsi miettiä, että no miten minä tämän asian kertoisin ja lähteä semmoisella niin kuin minä, minä Suuntautuneella viestillä eteenpäin. Eli ihan kertoa niistä havainnoista, että, että tuota, vaikka että minä olen huomannut, että sä oot tosi monena aamuna ollut myöhässä ja olen huomannut, että, tuota, että sä oot vähän poissa oleva oloinen täällä tunneilla, Ja, ja mulle on herännyt huoli, että, että onko sulla kaikki, kaikki hyvin. Harvon kukaan suuttuu siitä, että menen kertomaan, että mä oon vähän huolestunut tuota, tai että on herännyt huoli sun tilanteesta avoimen kyselevä asenne, että tuota oikeasti, oikeasti kysyy ja kuuntelee sitten niitä vastauksia, niin vie monesti tosi paljon asioita eteenpäin. Miten niitä asioita voi ottaa esille? No, tuossa vähän tulikin, eli kertoo niistä omista havainnoista, ei lähde tulkitsemaan, ei ei sano opiskelijoille, että mä oon huomannut nyt, että sä oot tosi maseentunut, vaan kertoo siitä, että, että tuota, minusta on näyttänyt, että sä oot jotenkin alakuloisen oloinen tai sä et ole yhtä paljon kaverien kanssa ollut aikaisemmin, että sä oot vaikka vähän, on nähnyt, että sä oot ollut yksikössä vaikka tuolla ruokalassa. Niin niin, tuota, kertoo, kertoo niitä havaintoja ja koittaa välttää sellaisia tulkintoja. Sitten kannattaa lähteä liikkeelle tämmöisillä avoimilla kysymyksillä. Kysyy vaikka, että, että no, mitä sinulle kuuluu tai, tai mitä on tapahtunut miten on päädytty tämmöiseen tilanteeseen, että sä tässä, eli vaatii siltä opiskelijoilta pohdintaa, että hän pystyy vastaamaan, mutta tämmöiset suljetut kyllä-ei kysymykset, niin tuota, opiskelija on helppo vastata niihin vaikka, että ei, taikka joo, ja monesti se keskustelu vähän niin tyssää sitten, eli sä joudut itse ikään kuin tekemään ja rakentamaan sitä keskustelua ja luomaan valmiiksi ajatuksia, mihin se opiskelija sitten voi vastata joko kyllä tai ei. Miksi kysymykset on, on silleen, niiden kanssa, kanssa on varovainen, koska ne on helposti syyllistäviä. Että jos opiskelija tulee vaikka myöhässä, niin jos sä kysyt, että miksi sä oot myöhässä, niin vaatii ikään kuin opiskelijalta sitä semmoista selitystä. Mutta jos sä kysytkin opiskelijalta, että hei huomenta, että mitä on tapahtunut, mitä sulle on aamulla tapahtunut, kun sä nyt myöhässä, niin silloin opiskelijalla on sellainen tavallaan avoimempi mahdollisuus selittää ja kertoa sitä, että mitä on, mitä on siellä myöhästymisen taustalla. Avoimet kysymykset saattaa opiskelijalle tulla vähän hämmentävinä, että apua, että mitä, mitä tuo kysyy ja miten mä vastaan, ja opiskelija voi joutua vähän niin miettimään, että, että mitä mä vastaan. Eli kannattaa niin rauhassa sietää niitä hiljaisiakin hetkiä ja antaa sille opiskelijalle aikaa muodostaa ja miettiä sitä vastausta eli se me helposti lähdetään, jos emme heti saa vasta vastausta, niin tekemään niitä jatkokysymyksiä ja tarkentamaan sitä kysy kysymystä, ja kohta me ollaan sitten tuolla kyllä ei kysymyksissä, ja sitten se opiskelijan tavallaan sille omalle ajattelulle ja oman vastauksen muodostamiselle ei olekaan ollut sitten sitä, sitä aikaa. Tuosta tulkinnasta vielä vähän lisää, eli tuota, se, että me tulkitaan asioita eri tavalla, ja siellä Alussa kun sanoinkin, että meillä on oma, oma elinympäristömme ja omat tapahtumat, mitkä vaikuttavat siihen meidän, meidän tuota, asioiden havaitsemiseen ja tulkitsemiseen, niin, niin on hyvä aina ajatella, että tämä, miten minä tätä asiaa katson, niin tämä on minun näkökulmani. Ja jos toinen tästä, tästä kertoo jotain muuta, niin hän ei välttämättä ole väärässä, vaan tuota, se on hänen näkökulmansa. Ja hyvässä vuorovaikutuksessa meillä on halua ymmärtää, että miksi toinen ajattelee jostakin asiasta eri tavalla. Tässä oli tuota, joku aika sitten erittäinkin ankaraa keskustelua näistä, näistä rokotusasioista ja kannattaako ja halutaanko ottaa rokotuksia erinäisiin sairauksiin, niin, niin, niin tuota, aika monta keskustelua kuulin, missä oltiin hyvin vastakkain asettelevassa roolissa, mutta sitten kun lähtikin kysymään, että, että, että, että miksi mik ajattelet noin tai, tai mikä sulla on niinku ajatuksissa, että sä, sä tuota olet vaikka tätä asiaa vastaan ja mä olen puolesta, niin, niin pääseekin sitten paljon pitemmälle jo siinä keskustelussa ja jos haluaa kuulla ja kuunnella niitä toisen perusteluja, niin monesti se toinenkin osapuoli on sitten halukas tuota, kuuntelemaan sitten niitä sinunkin perusteluja. Jos on tuohon tulkintaan ja havaintoon tuota linkki, missä voi käydä katsomassa tuollaista nettisivua, missä on sitten semmoinen ihan, ihan tuota kuva tai kuvio, minkä monet ihmiset hahmottaa vähän eri lailla, niin siitä voi sitten keskustella, että, että tuota, miten, miten kukainenkin sen asian havaitsee. Vielä noita motivoivan haastattelun menetelmiä ja tuommoisia ihan suoria kysymyksiä, minkä avulla voi lähteä keskustelua viemään eteenpäin. Miten ottaa sitten sitä huolen asiaa puheeksi? Niin, niin tuota, no tässä on tuota oikeastaan samoja asioita, mitä tuossa jo tulikin, niin tuota vielä kertauksen vuoksi. Sitten vielä muistutuksena, että mitä se yksilöllinen kohtaaminen on. Eli tuota, kunnioittamista ja tasa-arvoisena, ja sitten meillä tuota, etenkin meillä tuota, opettajilla ja muilla niinkö, tavallaan henkilökunnalla niihin opiskelijoihin niin, niin, suhteen, niin muistaa se, että tuota, niissä keskusteluissa niin me ollaan tasa-arvoisia, vaikka meillä saattaakin meidän omasta mielestämme olla enempi tietoa, että miten niissä asioissa kannattaisi kannattaisi edetä. Esimerkiksi vaikka jos opiskelija on eroamassa opinnoista, niin meidän mielipide voi olla se, ja me voidaan ajatella sillä, pitemmällä kokemuksella tietävämme paremmin, että opiskelijan ei tässä kohdassa kannata erota, vaan kannattaisi jatkaa niitä, niitä opintoja, mutta siinä keskustelussa ja yksilöllisessä kohtaamisessa meidän on tärkeää kuunnella ne opiskelijan näkökulmat ja kuunnella niitä opiskelijan perusteluita sille omalle päätökselle tai suunnittelulle arvottamatta tai arvostelematta niitä meidän sen oman näkökulman kannalta. Meillä on tärkeää näyttää sille, sille tuota vastapuolelle, että meillä on halu ohjata ja opettaa ja tukea tätä nuorta, vaikka sillä onkin haasteellisia tilanteita ja haasteita. Ja mä itse ajattelisin, että tässä kohti on tärkeää ajatella se, että, tuota, että ne nuoret ei ole haasteellisia. Meillä ei ole haasteellisia nuoria, vaan meillä on nuoria, joilla on haasteita. Eli meidän pitäisi yhdessä lähteä pohtimaan, että mitkä ne on ne haasteet ja miten me voitaisiin niistä päästä eteenpäin. Myönteinen asenne, eli näyttää se, että tuota, me halutaan yhdessä selvitä ja selviytyä niistä, niistä asioista. Koitetaan löytää niitä vahvuuksia aina ja päivittäin, ja mitä enemmän me halutaan niitä nähdä, niin sitä enemmän me sitten niitä pystytään huomaamaan ja huomauttamaan myös sille opiskelijalle. Se, mihin me kiinnitetään huomiota, niin, niin sitä me aina enemmän nähdään. Näytetään sille työkaverille ja opiskelijalle, että me olemme sitoutuneita ja meillä on pitkäjänteisesti halu olla siinä ohjaamisessa ja tukemisessa mukana. Tässä oli tämä minun osuuteni ja toivottavasti näissä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asioissa päästäisiin joskus ihan oikeasti myös keskinäiseen vuorovaikutukseen ja keskusteluun, koska silloin me pystytään näitä vuorovaikutuksenkin asioita ihan sen omaankin kokemuksen kautta viemään eteenpäin, että vähän jotenkin tuntuu hassulta tästä vuorovaikutuksesta puhua pelkälle tietokoneelle, että on tämmöinen nauhoitettu luento, mutta tuota, toivottavasti tästä saatte vähän kuitenkin ajatusta sinne opiskelijan kohtaamiseen. Kiitos.